يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها فنعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة لا يمكن عدها ولا يمكن حصرها ومن بين أجل هذه النعم التي غفل عنها كثير من الناس وكثير من المسلمين في زمان الغربة الثانية ألا وهو مجالس الخير مجالس ذكر الله تبارك وتعالى فكثير من الناس زهدوا في مثل هذه المجالس مجالس يتعلم فيها الإنسان دينه يتعلم ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى يتعلم ما يكون سباباً في نجاته من النار وفي دخوله إلى الجنة مجالس قد رق رغب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ومن بين هذه الأحاديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله تعالى فيه يبتغون بذلك وجه الله إلا ويناديهم مناد من قبل السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أين تجد مثل هذا الأجر؟ أين تجد مثل هذا الشرف؟ لن تجده في مجلس إلا في مجالس ذكر الله تبارك وتعالى وذلك الإنسان يفرح يفرح بمثل هذه المجالس وان قل اهله وان قل اهله مصداقا لقول النبي عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فالنبي عليه الصلاه والسلام بدا دعوته لوحده بوحده بدا الدعوه ديالو ماشي كان معاه شي حد اخر وصبر, وصبر وصبر وصبر حتى كون هذه هذه الامه المتكامله من جميع النواحي لذلك الانسان يفرح وهو يجلس مثل هذه المجالس